На вулиці Новгородській, 26Б, у Запоріжжі розташовані дев'ять кіосків, що належать шістьом підприємцям. Євген Юров тут торгує з 2009 року, Роман Боцман – з 2012 року. Продають у роздріб продукти та промислові товари. кажуть, термін угод на оренду землі, а також паспорти-прив'язки для всіх тимчасових споруд закінчилися у 2018-2019 роках. Але всі податки сплачували. Документи для подовження угод підготували, однак їхню реєстрацію затягують у міській Ради. «Хотіли оформити нові паспорти-прив'язки. Термін старий закінчився. Для цього зібрали всі необхідні документи, подали їх до міського департаменту архітектури, але нам їх не хочуть оформлювати. У нас є інформація про те, що хтось хоче отримати цю землю і поставити тут свої кіоски». Ми звернулися, в одну компанію, Group. ми звернулися до приватної компанії «Фейвозгруп». Передали туди всі необхідні документи, аби нам оформили їх належним чином, щоб з новими паспортами ми могли продовжувати торгівлю. Але весь час якісь проблеми нам заважають отримати ці паспорти. Моя історія взагалі тягнеться з 2018 року. Ми узгодили всі питання із з водоканалом, і з деревами, але ситуацію в міській раді навмисно затягують. Ми боїмося, що все це для того, аби сюди зайшли нові власники. Декілька років їх водили за нос з приводу того для нереєстрації паспортів прив'язки. Однак, дійшовши до, все, все ж таки погоджено було всі технічні умови, тобто підготовлено і проект паспорту прив'язки, підготовлено градпроєктом. У відповідності до чинного законодавства, однак, все одно їм не реєструються ці паспорти-привязки. В неформальній співбесіді їм повідомили, що на ці міста вже є люди, які претендують на торгівлю в цих кіосках. Підприємці кажуть, 30 грудня о 16 годині працівники Запоріжжя «Обленерго» вимкнули у кіосках електропостачання. Повністю відключили всі ці кіоски, не працюють, нічого тут не працює, тому що світ відключили повністю. Електроенергію у кіосках увімкнули по обіді 31 грудня. Тоді ж п'ятеро підприємців прийшли до Запорізької міської ради, аби поспілкуватися з керівником Департаменту архітектури та містобудування Леонідом Тендітником. Той сказав, вони втратили час і за відсутності паспортців прив'язки на сучасній мапі тимчасових споруд на вулиці Новгородській, 26 Б, позначені два кіоски замість дев'яти. Документи у январі. Дія документів закінчилася у січні. А до нас перші заяви на отримання листів відповідності почали приходити у вересні. Оформлюйте документи самі без посередників, а з посередником глухий кут. Перший заступник запорізького міського голови Олександр Власюк, який також спілкувався того дня з підприємцями, порадив їм під час оформлення документів уникати послуг фірм посередників та замінити старі кіоски на нові. Вважаю, що кіоски це. Якраз та Тимчасово. тимчасова історія, яка не дає розвитку взагалі вам вже самім, тому що ви повинні бути як у нормальних цивілізованих країнах займати перші етажі вулиць, де люди до не ходити по тротуарах, заходити пити каву, їсти випічку. У вас два власника або два кілоски пройшли процедуру від не так, як ви. Тобто вони офіційно звернулись, вони отримали поступки прив'язки. Вони зараз працюють. Посадовці міської ради домовилися зустрітися з підприємцями у департаменті архітектури та містобудування міськради 4 січня для з'ясування ситуації навколо кожної споруди. Сьогодні під час зустрічі Леонід Тендітник повідомив, що чотири листи відповідності до архітектурних вимог вони зможуть отримати наступного понеділка, 10 січня. Після цього протягом двох тижнів отримають на них паспорти прив'язки. Протягом п'яти місяців старі кіоски власники мають замінити на нові і у разі відповідності нормам подовжать дію паспортів на 5 років. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.